Ну, як і всі наші тенісисти, Марченко непередбачуваний, що від нього чекати не зрозуміло, але він реально під завіс сезону зараз в брещі виграв свою третю е титул ATP е і перший у цьому сезоні. За дві години після цього вони з Молчановим зіграли пару, також її виграли. Тобто, взагалі, за один день дві перемоги, ну, Марченко може, що, що називається. 25 позицій плюс до рейтингу, він закінчив рік 134-м і йому ніхто не заважає йти, йти, йти далі. І я думаю, що він так і буде робити, адже Ілля в нас е, такий, е, хто може дійсно відновлюватися з попелу. Ті ж матчі Кубка Девіса це доводять, адже він може програвати нищівно програвати, потім встати і там з тайбрейку все підняти, перенести на свою сторону і ще й виграти матч. Да, він його буде грати 5 годин, але він виграє. Він зараз витратив сили на цей турнір в Бреші, і можливо, якщо б він грав наступного тижня, він взагалі по першому колі вже чи кваліфікації вже вилетів. Тобто, тут також не, можна, не важливо неважливо сказати. Вони ж теж намагаються фізичну форму, якийсь психологічний настрій, підганяти під турніри. То я думаю, що ну, це його навпаки мотивує на наступні перемоги, він не розгубиться, я впевнена. Ну, ми з ним вчора спілкувалися, він їде відпочивати там на два тижні, і потім вже все, він запрягається в збори. Зараз Долгополов в Дубаї в нього 40 днів лише зборів для того, щоб макліматизуватися до Австралії, щоб відпрацювати все, все що він там загубив, все, на чому він хоче е е сконцентруватися в наступному сезоні. Те саме і з Марченко. Він зараз відпочине і почне працювати, працювати, працювати. У тенісистів немає. У них, як у звичайних людей, два тижні на рік є відпустка, вони відпочили і знову працювати. Це не значить, що цей місяць, що залишився до початку нового сезону, вони будуть там байдики бити видеоскоп спортивне видео